Лейди всі доросли і, і маленькі діти, бо спасите народ зі я. Прошу їм дохати щирі християни, у наших душах нині свято, Бо спаситель з нами, у наших душах нині свято, Бо спасите з нами, у наших душах нині святи, бо спаситель знам, Бо спаситель знам. Прошу, прошу. А що, їж ⁇ ш? Чиз? Френза? Іш вашня молоко, грай на двоєрі. На двоєрі? Гра? Я. Так. Так, гарно. Дякую. Дякую.